Abans de començar a realitzar les pràctiques, el que primer farem és presentar els diferents elements que tenen el kit que ens ha preparat Abierto. Com veureu, hi ha pocs components, perquè un dels objectius és que amb poca cosa puguem realitzar unes bones activitats i que no tinguem por de posar-nos-hi a realitzar-ho. El primer que presento és la placa Arduino és una placa que ens servirà per connectar-hi els diferents components i veurem les parts que té, té un positiu-negatiu, entrades analògiques i uns pins que serviran d'entrada i sortida digital. La placa de connexions que utilitzarem és una placa protoboard que les connexions, aquí es veu el positiu i el negatiu, està connectat per sota i llavors la resta de puntets estan connectats de manera vertical. A part, tenim components electrònics, com seria un polsador, un potenciómetre, LEDs, resistències per connectar els polsadors i els LEDs, i com que el que hem de fer és música, tenim un mini bronzidor per pogués fer sortida de so, però també la gent de Bierto ens ha preparat aquest petit de plaqueta, amb que si la soldem tindrem una sortida mini-jack que ens servirà per poder-ho connectar a uns altaveus petits, auriculars o a un ampli de guitarra. Amb el kit de material tenim el nostre mini-altaveu, però també hi tenim aquesta petita placa que és per posar un connector mini-jack perquè puguem connectar-hi els nostres altaveus o auriculars. Però s'ha de soldar. Per soldar-ho, agafarem i és molt fàcil. El posem i un cop el tenim posat ja ho podem soldar. Per soldar necessitem una mica d'estany i un soldador que estigui ben calent. Si no heu soldat mai doncs us podeu començar a fer-ho amb aquestes petites pràctiques. Necessitarem que estigui ben calent, ben calent, ben calent, i quan estigui calent hi posem una mica d'estany. I amb la mateixa escalfor, ja passa pels dos materials i queda soldat. Un cop tenim els tres pins posats, perquè ho puguem utilitzar amb la nostra protoboard i els pins